אנחנו מתבקשים להכפיל את המספר המרוכב 1 פחות 3i כפול המספר המרוכב 2 ועוד 5i. הרעיון הכללי כאן הוא שאפשר להכפיל את המספרים המרוכבים האלה כמו שאינו מכפילים בינומיים. חשוב רק לזכור שזה איננו משתנה. זוהי היחידה המדומה או פשוט i. אפשר לפתור את זה בשתי דרכים. אפשר להשתמש פעמיים בחוק הפילוג שזו דרך יותר מוצלחת. כיוון שאנחנו מיישמים פשוט את חוק הבסיסי אין כאן שום דבר חדש או שאפשר להשתמש בשיטת הפויל, ראשון חיצוני פנימי אחרון שבה השתמשנו כשהכפלנו בינומים. נפתור את זה בשתי השיטות, אפשר להסתכל על זה פשוט 1-3i, כך שאפשר להשתמש בחוק הפילוג ולהכפיל אותו בשני בביטוי הזה. אנחנו מכפילים את זה כפול כל הביטוי הזה, 1-3i כפול 2 ו-1-3i כפול 5i. בואו נעשה את זה. נכתוב את זה מחדש בתור 1 2. נכתוב את 2 לפנים. ועוד 1 פחות 3i כפול 5i. בסך הכל השתמשנו בחוק הפילוג. כאשר יש לנו a כפול b ועוד c זה אותו הדבר כמו ab ועוד ac. תמשנו בחוק הפילוג והכפלנו את a ב-b וב-c. פילגנו את 1 פחות 3i מעבר ל-2 ועוד 5i. ולאחר מכן אפשר לעשות זאת שוב. כעת יש לנו 2 כפול 1 פחות 3i וגם כאן אפשר לפלג. 2 כפול 1 זה 2. 2 כפול מינוס 3i זה מינוס 6i. וכאן נעשה זה שוב. נכפיל 5i ב-1 שזה 5i. ואחר מכן 5i כפול מינוס 3i. בואו נהיה كان כאן. 5 כפול מינוס 3 זה מינוס 15. ולאחר מכן יש לנו את i כפול i. נכפיל את זה כאן. 5i כפול מינוס 3i. אותו דבר כמו 5 כפול מינוס 3 כפול i כפול i. כלומר, זה שווה 5 כפול מינוס 3 שזה מינוס 15. כפול i כפול i. שזה i בריבוע. ואנחנו יודעים למה שווה i בריבוע. לפי ההגדרה, i בריבוע הוא מינוס 1. של i. אם כך, מינוס 15 כפול מינוס 1 זה שווה 15. כך שאפשר לכתוב 2 פחות 6i ועוד 5i, מינוס 15 כפול מינוס 1 זה 15. אפשר לחבר את החלקים הממשיים. יש לנו 2 ויש לנו 15, 2 ועוד 15, ואנחנו יכולים לחבר את החלקים המדומים. יש לנו מינוס 6i ועוד 5i. 2 ועוד 15 17. ואם יש לנו מינוס 6, 6 ממשהו ועוד 5 מהמשהו, אז זה כמה זה יוצא. או בדרך אחרת, אם יש לנו 5 ממשהו ואנחנו מפחיתים, 6 מהמשהו, נקבלים מינוס 1 מהמשהו הזה. מינוס 6i ועוד 5i שווה מינוס i. מינוס i. כך הכפלנו את שני הביטויים האלה. את שני המספרים המרוכבים האלה. פשוט בעזרת שימוש בחוק הפילוג. אפשר גם בשיטת הפויל. זה במהירות. זו דרך כך שעלולים לשכוח מה שאנחנו בכלל עושים. בסופו של דבר עושים בדיוק את אותו הדבר. בשתי השיטות, מכפילים כל עיוור מהמספר הראשון, כל חלק מהמספר הראשון כפול כל חלק מהמספר השני. שיטת הפויל רק מוודדת שזה בדיוק מה שאתם עושים. נכתוב כאן את השטבות, לא שזו שיטה מאוד מוצלחת, אבל לא מזיק להכיר. השיטה אומרת, בואו נכפיל את המספרים הראשונים, זה 1 כפול 2, המספרים הראשונים, f תמ한다' Прסט. לאחר מכן נכפיל את המספרים החיצוניים. זה בזה, 1 כפול חמישה i. ועוד 1 כפול חמישה i. מכאן ה-ow, חיצוני out. המספרים החיצוניים. לאחר מכן ניגש למספרים הפנימיים. מינוס 3i כפול 2. אלה המספרים הפנימיים. ולאחר מכן המספרים האחרונים. מינוס 3i כפול חמישה i. אלה הם המספרים האחרוניים, וזאת כל השיטה. אנחנו רק צריכים לוודא שהכפלנו כל חלק מהמספר הראשון בכל חלק מהמספר השני. כעת אפשר לפשט, 1 כפול 2 זה 2. 1 כפול 5i זה 5i, מינוס 3i כפול 2 זה מינוס 6i. ומינוס 3i כפול 5i כבר מצאנו כמה זה שווה. מינוס 3i כפול 5i שווה 15 מינוס 3 כפול 5 שווה מינוס 15, אבל i כפול i שווה 1, ומינוס 15 כפול מינוס 1 שווה 15. כעת לחלקים הממשיים, 2 ועוד 15 שווה 17, ולחלקים המדומים, 5i פחות 6i שווה מינוס i. קיבלנו אותה תשובה בדיוק.